חברים, אני שמר, רציתי לשתף אתכם במשהו שעוד לא סיפרתי, לא חשפתי. לפני חודשיים בערך עברתי דירה, מנגד שפי שלי מגיע. <laughs> לקח לי הרבה זמן למצוא את הדירה הזאת, לא, בגלל שלה, לא רק בגלל המצב של הנדלן, אלא בגלל שבכל בית שהלכתי ובדקתי, האנרגיות שם היו לא טובות, היו שם חסימות. את האנרגיות אנחנו לא בודקים לפי תחושה. אנחנו בעצם בודקים את האנרגיות לפי שיטת הפנקשוי. ואני עומדת לחשוף בפניכם איך עושים את הבדיקה הזאת, איך בודקים חסימות בבית, וכמובן אני הולכת לחשוף בפניכם איך לסלק את החסימות ואת בבית. בין זה בית שלכם או בית סחור וכמובן כמובן אם אתם לפני מעבר דירה, תכנון או שיפוץ כי כל המטרה זה בעצם לקבל בית שהוא לא רק יפה, נעים ומעוצב ומטופח אלא גם בית שמעצים ומחזק כל אחד מבני הבית וכל תחום חיים פרטים על בדיקה, איך עושים אותה בבית שלנו ואיך מסלקים את החסימות ואת התקיעות במידה והן אכן קיימות, ממש בקרוב בינתיים. אצצה קצת לבית החדש. שיהיה שבוע טוב.